گلے لگائیں کرے پیار تم کو عید کے دین ادھر تو آؤ میرے گل اعجار عید کے دین سنبھل سکی نہ طبیعت کسی طرح میری سنبھل سکی نہ طبیعت کسی طرح میری رہا نہ دل پہ مجھے اختیار عید کے دین